بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے میزبان عبد القدوس اور میاں آصف علی اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ اسلام آباد میں ناظرین سینا گزر بہت خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونا جا رہا ہے پی ٹی ایم سرکار پی ٹی ایم سرکار پی ٹی آئی کاف لیگ اور جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی قیادت کی گرفتاری کے حوالے سے زہر بنا چکی ہے. روڈ میپ تک تیار ہو چکا ہے اس حوالے سے میاں آصف علی کے پاس بہت دھماکہ خیز خبریں ہیں جی میاں آصف علی صاحب دیکھیں کہ دوسرا کچھ ذرائع کے حوالے سے جو اہم خبروں کا علم ہوا ہے ان میں سے ساری تو میں یہاں پہ نہیں ذکر کر سکتا لیکن کچھ جو معاملات ہیں وہ ضرور یہاں پہ بتائے جا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کا پلان تو بن ہی چکا ہے جس کے لیے ٹیسٹنگ کیس کے طور پہ پہلے گرفتاری ہوئی فواد چودھری کی بھی اس کے بعد شیخ, شیخ, رشی شیخ رشید, رشید کی بھی ہوئی اور شیخ رشید کو جس طرح رکھا گیا تو یہ سارا اور پھر لال حویلی کا معاملہ جس طرح اٹھا لیا گیا حالانکہ لال حویلی کا کیس بہت پرانا تھا بہت طویل عرصے سے تو یہ اس کا ایک ٹیسٹ تھا کہ چیک کیا جا سکے کہ صورت حال کیا بنتی ہے اور کچھ اس طرح کا بھی کیا گیا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا وہ بھی انہوں نے حالات دیکھے اور مکمل اندازہ لگا لیا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس پیمانے پہ آگے سے مزاحمت ہو سکتی ہے زمان پارک میں ناظرین اور لال حویلی میں کسی بھی وقت کریک ڈاؤن کا خطرہ ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں اور کون کون سی شخصیات ہیں جن کی گرفتاری کا امکان ہے میاں دیکھیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ کریک ڈاؤن تو طے ہے اور بڑے بھرپور طریقے سے اور بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کرنے کا پلان ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے اور رانا سناولہ کی طرف سے لیکن کچھ جو تاخیر کی گئی ہے انہوں نے بڑے آرام سے یہ اندازہ بھی لگا لیا اور دوسرا یہ کہ عوام اب خاصی کول ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہونا ہے کچھ ہوگا وہ والی شدت نہ رہے اب ہونے والا ہے کب شروع ہوتا ہے آج شروع ہوتا ہے کل ہوتا ہے یا چند دنوں کے بعد بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن بھی ہونا ہے عمران خان شیخ رشید فواد چودھری پرویز الہی ان سب کی گرفتاریاں بھی ہونی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو اصل جو خوفناک قسم کا جو پلان سامنے آ رہا ہے جو ہونے والا ہے جو پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک خوفناک کام ہوگا وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرز پہ کوئی ایک اور واقعہ ہونا جس کے انڈیکیٹرز پہلے ہی مل رہے ہیں پہلے پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد کراچی میں ہو چکا ہے یہ سارے ملا کے اور اس میں عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملوث ہے اور یہ بڑے کے ساتھ انڈیا سمیت باقی جو ممالک ہیں جو پاکستان کے نام نہاد سرپرستی یا دوست ممالک بھی ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں مقصد ان کا کیا ہے کہ یعنی پیدا ہو پاکستان کوگڑ جائے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معاشی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ نیچے سے نیچے جائے اور تباہ ہوتا جائے تاکہ ان کے ہم دست نگر رہیں ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہ ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا بھی ایشو ہے جو بظاہر پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بھی خاصا فائدہ مند ہے کہ الیکشن نہ ہوں ناگر پی ٹی ایم جو ہے الیکشن سے گرفتار کرتے ہیں پرویز راہی کی گرفتاری ہوتی ہے یعنی کوئی بڑا ایشو وہ बड़ा کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ الیکشن سے ہٹ جائے اور اس کو نئے ایشو میں الجھ جائے نئے ایشو کو لے کے وہ بھاگ پڑے لوگ جو اصل معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جائے اور اسی کے لیے ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج کیا جا رہا ہے اور وہ اس طرح ہوگا کہ عوام بھی حیران رہ جائے گی کوئی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ماڈل ٹاؤن میں اوپنلی ہوا تھا اس دفعہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو خاصا تجربہ ہو چکا ہے اس کو بڑے مختلف طریقے کے ساتھ کیا جائے گا اور وہ ایسا ایشو ہوگا کہ پورے کے پورے ملک سے جو لوگ ہیں اور باقی پارٹیاں بھی پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں تو جو ہیں ہی ہیں باقی پارٹیوں کے کارکنان بھی یہ مطالبہ لے کے نکل پڑیں گے کہ پہلے اس مسئلے کی جو تحقیقات کی جائیں اس میں انصاف رہا کیا ہے. باقی سارا کچھ میں ہوگا کینتے آئے ہیں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہانی جو مذاق میں کہہ دیتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا سارے گاؤں والے باہر نکلتے تھے اور شیر نہیں آیا ہوتا تھا پھر یہ دو چار چھ دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ واقعی شیر آ گیا اور شور میں کہ شیر آیا شیر آیا لوگوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جیسا مذاق ہو رہا ہوگا تو یہی جو نفسیاتی حربہ ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اختیار کیا جا رہا ہے شیرایا کی طرح کپتان کی گرفتاری ہونے لگی ہے باہر نکل آ جاؤ یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ آج بھی ویسا ہی پروپیگنڈا دلیا. ہے ویسی ہی بات ہے ویسی ہی سوشل میڈیا کمپین ہے جیسے پچھلے دو ہفتوں سے چل رہی ہے وہ شیر, شیر گرفتاری ہونے لگی ہے گرفتاری ہونے لگی ہے شیر آیا شیرایا کا جب دوبارہ شور اٹھے گا لیکن لوگ کم آئیں گے صرف اس لیے کہ انہیں جو واقعات آیا آیا تو طے کی. کی ہے یہ نہیں ہے کہ گرفتاری نہیں ہونی گرفتاری طے ہے ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے اور جو دوسرا سب سے بڑا جو خوفناک سانیہ ہے الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے الیکشن کے مطالبے کو پیچھے لے جانے کے لیے کسی دہشت گرد گھس گئے تھے کراچی کے جو عسکری تنصیبات بہت اہم حساس مقامات تھے وہاں دہشت گرد گھس گئے تھے اب پچھلے دنوں جو خود کچھ حملہ ہوا پشاور میں پولیس لائنز میں اور جو کل سی سی پی او خدا نخاستہ خدا نخواستہ جس طرح محترمہ بے نظیر شہید پر حملہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی حملہ کوئی ایسا واقعہ کریٹ کر کے عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں تاکہ یہ پھر تاکہ پاکستان میں بھی وہی جو صورتحال جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یلو ریولیوشن یا اورنج ریولیوشن اس طرح کی صورتحال بن جائے اور پھر خود ماشاء لگ جائے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں چاہتی ہے کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے اس وقت گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں پی ڈی ایم والے سب انہوں نے انڈیکیٹرز دیکھ لیے ہیں ہر جگہ سے تجزیہ ہو چکے ہیں رپورٹس جا چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے اور اب ان کے لیے یہ ایک خوفناک خواہ بن چکا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آتا ہے تو یہ وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے پہلے اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا پھر اتنا لمبا انتظار کریں تو اس سے بہتر ہے کہ سال چھ مہینے کے لیے یا آٹھ مہینے کے لیے کوئی تیسری قوت آ جائے وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اگر ہم ان کی جگہ پہ جا کے سوچیں تو وہ, وہ چار سال کے لیے عمران خان کو لانے کے بجائے اور عمران خان بھی ایسا کہ جس کے ساتھ انتہائی نہیں ٹو تھرڈ میجارٹی پہ تو جو آئے گا پہلے ہی اس نے کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں روا رکھا لیکن اب وہ جب زخمی شیر کی طرح واپس آئے گا تو آ کے جو حال کرے گا وہ سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال بننی ہے اور دھمکیاں تو وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ دے رہے ہیں اس لیے لوگ زیادہ خوفزدہ ہیں عمران رعیت ہوئی ہے تو ٹانگوں میں اور اس کے ساتھ کیا اگر رعایت نہیں کی گئی تو وہ کسی کے ساتھ رعایت کیوں کرے گا یہی اب ایشو ہے اور ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے اس لیے وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہوں اور جو عالمی طاقتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان میں ابھی یا چھ ماہ کے بعد بھی الیکشن ہو کیونکہ الیکشن ہوں گے اس وقت جو صورتحال ہے چاہے اس کی ذمہ دار جو جماعت بھی ہو چاہے اس کا ذمہ دار عمران خان کو کیوں نہ ٹھہرا دیں کہ اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے وہ اپنے بیانات سے لیکن یہ صورتحال ان کے مفاد میں ہے کیونکہ جب تک ملک مستحکم نہیں ہوگا معیشت بہتر نہیں ہوگی ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے بنے رہیں گے اور اسی لیے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور اس کے لیے اس طرح کا جو ڈرامہ ہے اس طرح کا جو ایک خوفناک, خوفناک سانحہ ہے وہ ایک پلان ہو چکا ہے اور وہ کیا جائے گا۔ ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان سازشوں کو پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف پاکستان کی سیاسی قیادت کے خلاف دھلے اپوزیشن کی سیاسی قیادت ہے یا حکومت کی کسی کے خلاف بھی اگر کوئی سازشیں تیار ہو رہی ہیں اللہ تعالی اپنے رحم سے کرم فرمائے اور یہ ناکام ہو جائیں اور ملک کسی پٹڑی پر چڑھ جائے استحکام آ جائے عوام کو غربت مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات ملے انشاءاللہ شاء اللہ اب نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبانوں عبدالقدوس اور میاں آصف علی کو اجازت دیجیے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نما میں رہنے والے تمام مہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ